Rezboi total în PMP. Besescu retrage sprijinul politic pentru doi membrii sublinierei vine cu acuzacii dure, au vizat o preluare ostilă. Presubliniere din tele PMP, Traian Besescu, a anuncat marci, înainte de subliniere din Ca Consiliului Executiv Național, Partidul va retrage sprijinul politic consilierilor locali din sectorul 6 Mihaela Popescu sublinierei Florin Lupian, pe motiv ceea ce subliniere TIA au vizat o preluare ostilă a organizației din sector. Completarea hotărârilor validate de Consiliul Executiv interimar la sectorul 6 NR. Este pe ordinea de zi a subliniere din cei. Aici a subliniere vrea să vă reamintesc un episod de la Sinaia, unde au venit nii subliniere de domni care aveau alte pereri decât Consiliul Național. Prin vot au fost clarificate lucrurile acolo. Domnii au venit sublinierei, au făcut o organizație proprie la sectorul 6? Din păcate, la această întreprindere pe cont propriu s-au raliat sublinierei doi consilieri care au fost ale sublinierei pe listele PMP. Spererea mea este ce domnii au vizat o preluare stil a organizației din sectorul 6, spre a fi predat unui eventual alt partid, drept pentru care în continuare la punctul 3 avem solicitarea Consiliului Municipal Bucure de excludere a consilierilor locali Mihaela Popescu sublinierei Florin Lucian. Prin excludere, le retragem mandatul sublinierei vor urca în funcție de consilieri la sectorul 6 următorii consilierii sublinierei aici se va pronunca organizația de la sectorul 6, a precizat Bessescu, potrivit news.ro. Potrivit acestuia, pe ordinea de zi pe PMP de Marche figurează sublinierea. Numirea unui presubliniere din te interimar la PMP Hargita Avem denumit un presubliniere din te interimar la PMP Hargita, pe domnul deputat Marius Pa subliniere Can, care în afar de a se ocupa de mure subliniere, se va ocupa sublinierei de Hargita, a menționat Besescu. Un alt punct al subliniere din ce este stabilirea datei când va fi convocat Congresul organizației de Tinereta PMP, precum sublinierei o analiz pe situația politică actuală, a încheiat liderul PMP.